Ольга Самарська – переселенка з села Вербове Пологівського району області. До Запоріжжя евакуювалася разом із чоловіком Олександром, донькою та зятем торік у квітні. Каже, виїхали, бо рідне село захопило росіяни. В окупації родина прожила місяць. Заїхали перші танки, всі снайпер напроти мого дворища. Був страх, я вам скажу. Це тварьо, яке лізло в двори, ми спали у діті, да? ми без газу, без світла, ми тупили пічку на, на вулиці. В кінці березня в нас почали страдати люди від осколків, помирати. І щоб забезпечити дітей, ми почали масово виїжджати. У Запоріжжі родина Самарських винайняла квартиру ось у цій багатоповерхівці на третьому поверсі. 22 березня сюди влучила російська ракета. І в той день також почалася повітря, і коли канонада така сильніша, я кажу, ти знаєш, що страшне відбувається. Давай, кажу, або, ну, або давай в загальний коридор. заходжу з ним в кімнату, він каже, там, мабуть, отихомирилася яка, я зараз подивлюся ніде, нічого не горить поряд, бо десь сильно рядом було. І я кажу, та ні, я щось мені страшнувато кажу, я не буду дивитися, я кажу, знаєш, що йти, кажу, не ходи, не надо, кажу, давай, кажу, сюди. І воно тут рядом, я тільки з кімнати виходжу, я стала між стінами, і тріск, і я чую, ой, його, і все». Ольга каже, балкон квартири, де стояв її чоловік Олександр, від удару обвалився. «Я вибігла знову на вулицю, я кажу, хлопці, мені треба шукати чоловіка, Ряд давайте його знайдемо. Я, я дивлюся під балкон, дивлюся голова його з-під попілу, налилася темним бурдовим кольором, і губи шевелять щось. Приїхала швидка, я на колінах тут упала, просила п'ятого спасіть його. Вони мене з собою не взяли, його тільки забрали і сказали приїдете до лікарні. Я приїхала, зайшла в, ліка... зайшла в лікарню. До мене підійшла поліція біля реанімаційного відділення, на тут на першому поверсі. Вони сказали, приносимо вам свої співчуття. Далі я не повністю. Чоловік отримав політравми, несумісність з життям, каже Ольга Самарська. Як жити без коханої людини далі, не уявляє. бо у щасливому шлюбі, було 24 роки. Пригадує, з чоловіком познайомилися 30 років тому, у рідному селі. Почали зустрічатися, Потім він пішов в армію, я школу закінчувала. Потім я пішла навчатися, він працював. в до 99-му році ми одружилися. У 2000-му у нас народилась донька. 27 років Олександр Самарський працював в агрофірмі газоелектрозварювальником. Ольга каже: "Чоловік був душею компанії, а для неї найсильнішою підтримкою". У 20-му році звернулася до лікарів. і знаєте, коли поставили страшний діагноз рак, я думала, що це самое страшніше. І страшнішого нічого не може бути. Він був поруч, коли цей діагноз сказали. От привези мене додому з лікарні на вихідні, там після хімії, він оце дивиться на мене, бачить, що я безпорадна зовсім. Виганя машину з гаража, сідай, і ми з ним їдемо. Він мав мене привезти в Запоріжжя покатати по місту». Олександра Самарського поховали 25 березня на цвинтарі Святого Миколая. Ольгу та її доньку з зятим прихистили у себе родичі. Нині родина шукає в оренду житло. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов. Суспільне новини. Запоріжжя.